Thank you. Hai Youtube, kita berjumpa kembali Saya Sean daripada Blaster Mania Ok, so. Seperti yang saya janjikan, sekarang kita nak review satu lagi model daripada Li Hui ya. So anda kalau yang dah follow kami tu pasti anda tahu model apa kan sebab sebelum ni dah bagi tahu. Kalau tak tahu dan ataupun kalau anda belum lagi follow ataupun belum lagi subscribe kepada kami, sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe ya dan tekanlah butang loncing sekali supaya kita ada upload baru saja, Facebook akan inform anda. Wih, Plaster Mania, ada inform video baru lah Ada upload baru lah ha, Tengok, tengok, ha, macam tu Alright So, seperti yang dijanjikan, ini dia Ini dia Okay, oh ni dah terbuka lah ya. Macam ni, ha ha ha ha So, version 07 Ataupun uh, model yang ke-7 daripada Li Hui sama seperti sebelum ini Dia ada ini So Ini tak lain tak bukan Anda dah tahu apa dia kan Black kids ha, Dia sama juga Dia bagi kit hitam ah Saya dah bagi tahu Kenapa mereka buat macam ni Pada video yang sebelum ini Kalau anda belum lagi tahu ah Tengok balik Tak nak cerita benda yang sama Setiap kali Cuma dia bagi black kids lah ni memang black kids lah Ada 3 black kids ha, ni dia menarik lah Dia bagi black kids lah So black kids kita letak tepi tak payah nak tunjuk blackkit dah Kita terus Kita terus tengok hero kita pada hari ni ya. Haa Okay, ini hero dia Sebenarnya dia lebih kurang lah Sama dengan MCX Tetapi ini adalah MPX ya. Penang lah, ya. MPX Ah, ha, trick dia sama je Sama je Dengan MCX, dia memang boleh tembak dart So sumbat dat di sini boleh tembak yang tak tahu tengok balik video sebelum ni ya, eh. tengok balik video sebelum ni ya. Eh. Alright, so dia juga ada bagi bat yang sama, bat yang sama, eh. MCX dengan MPX ni Beza dia cuma body dia. Ah ha, body, siap ah. Ha. Bezar dia body, ah ha, body dia ni menarik lah, ha, nampak. MPX eh. Tu solid wey. Rasa ni tangan, hu yo walaupun dia dah dari nilon ah, tetapi dia memang o solid solid solid, sedap sedap sedap. Ha. Ni mag dia. Ha nampak Mac dia panjang macam ni. Ha dan di lubang dia nampak besar kan. Ha kalau dah masukkan mag, hu ini dia rupa dia, ini dia cantik cantik cantik, memang seronok lah. dan seperti model MCX sebelum ini seperti model MCX sebelum ini, dia ada bagi dua ini satu ini mazo besi untuk anda gantikan uh, mazo untuk anda gantikan mazo yang ini Okey, dia bagi besi. Okey, dia bagi besi dan ni besi. Dan dia ada bagi satu part yang ni untuk ikatkan bad dia. Ha, sama. Sama sahaja cara dia. Okey, kita masukkan ini. Ini masuk. Ai, eh, laju pula. Okey, tekan bagi dia selari. Ha macam tu. Ah ha, lepas tu yang part yang ni Untuk sini. Nampak? masukkan yang ni ikat ikat dia memang kat depan kat de tempat dialah okey Ini pun kita letak tepi lah okey dan memang sama ah seperti sebelum ini Li Hui memang kedekut ah tak bagi bateri tak bagi dia punya charger juga dan model yang ni eh kalau anda tukarkan handguard yang ni kepada yang jenis panjang ha ini John Wick ya John Wick pakai punya ha, dan tempat bateri dia di sini so dia tak bagi bateri kena sediakan bateri sendiri so mana bateri saya cari sikit ha bateri dia saya pakai yang ni 11 volt dia gemuk sikit dah ha. walaupun dia gemuk sikit tapi dia ada ruang lebih daripada MCX ini MP ya MPX ha masuk Sorok-sorok sikit ha, Dia boleh sorok macam ni Lepas tu ini kita tutupkan dia Anti-clockwise Kunci-kunci, oi dia tahan sikit Apa? lah, saya kuncikan dia Ah ha, okey, okey Cantik tak? Cantik tak? Cantik kan? Ah ha, kita tengok sikit dah Ah ha, macam ni Ini ada reel Real kiri-kanan atas Di bawah dia ada hand Panggil apa, ah, finger stopper lah ni Ataupun nak pegang macam ni ke Tahan macam ni ke ha. Sedap woi, solid Ok, ni ada sign MPX Lepas tu sini ada logo Ada logo, wow terang sangat Nampak ada logo, lepas tu ada tulisan-tulisan sikit Haa macam ni Ok Dan dia, saya rasa sama lah Kita tarik charging Ha, Okey dan oh ada ha ini tekan boot catcher ha.